З 16 на 17 січня було варварські зламано молоді яблуні в саду алеї «Мамина весна». Цей пам'ятний об'єкт знаходиться коло афганської каплички на території меморіального комплексу в центральній частині Сміли. Цей сад був закладений ще восени 2019 року на підтримку матерів та вдів, котрі втратили рідних на війні. На урочистому відкритті самі мами тоді ще 15 загиблих з жителів Смілянського району власноруч висаджували саджанці яблунь. На зламані дерева нині важко дивитися і звичайним перехожим жахаються, як так можна було зробити. Без сліз на понівечені дерева не може дивитися і організатор цього всеукраїнського проєкту Мамина весна Олександр Ісков. По всій Україні в мене висадчено. 13,5 гектарів саду. Це посадили матері. Які захищають нашу Україну. Їх сини. Їх сини На жаль, тих синів немає. Матері надіялися принаймні прийти, помолитися, згадати. І мета самої громадської організації це шанобливе ставлення до матерів та бджів. Ну, ви можете подивитися. Сміла, незламна, єдина в Україні, яка Два роки тому покрали дерева, а сьогодні, 15.01, оце все трапилося, я їхав в Київ по роботі і так далі. Що я хочу сказати? Звичайно, ну, сьогодні водохреща. Так? Ці люди, які це зробили, я так думаю, або це вандалізм ярко виражений, розумієте? або сепаратісти, які нас живуть, можливо, і їм. Як би сказати, прикро, що Україна бореться, Україна переможе. І, ну, чесно кажучи, я не готувався до того, але скажу, слідуючи, що весною, буде погода, ми самшитно, гарно все поробимо. Не знаю, буду думати. Звичайно, вже не встановиш ці дерева, але я висаджу знов. Я ж кажу, сміла, незламна, буде новий сад, воно залишиться в історії, бо, тому що мамина весна знаходиться в дуже гарному місці, в Смілі, і е, хотіло б, щоб якось, можливо, хто знає, можливо, хто бачить, можливо, та в кінці кінців не робіть цього, тому так багато зла, так багато агресій, так багато горя в нашій Україні, а це ще на це дивитися, в мене серце кров'ю обливається. І хочу сказати слідуюче, можливо, давайте зберемо кошти на, є, на, на верху, на відеокамеру, бо тому що треба розширяти, можливо, якраз є можливість і е, спонукало на це тут зробити алею пам'яті всіх загиблих наших смілян. Місце чудове, можливо, я кажу, стало причиною того. Можливо, поламали, я не буду садити, зібратися з е, е, громадською е, сміли. Місце чудове, місце чудове, я не зупинюся на тому, щоб тут його облагородити, доглядати і піклуватися. Матерям здоров'я нашої нашій Україні, перемоги і миру. Все, що я хотів сказати. А злочинці хай будуть покарані? Да? А злочинців треба покарати обов'язково. Злочинців треба покарати. Знайти. Ну, добре, тоді не, не знайшли, вкрали. Ну а це вандалізм, це ломали прямо отак, як ломали, як на дрова. Це душа, це кожен син, який наверху бачить. Я так думаю. Обіцяють не залишити цей акт вандалізму без покарання і у керівництві Сміли. Міський голова запевнив, що будуть звертатися до правоохоронних органів. Сьогодні вже отримали заступники моїх доручення. Ми звертаємося до Національної поліції з заявою про пошкодження майно по алеї. Для мене сьогодні це було новиною, я сьогодні вранці це узнав. Ми звертаємося в до поліції. Піднімемо поліцію. Говорили ми з керівником сьогодні національної поліції нашої Сміли, зокрема про те, що піднімуть всіх підприємців, які встановлені камери відеонагляду. Звичайно, це вандалізм. Ну, алея слави учасників АТО. Дійсно, там людина доглядала за цими яблунями, які посаджені чотири роки тому назад. Дійсно там був відповідний благоустрій, дійсно була прекрасна алея. Я, просто вражений від того, від нашої ненависті, від нашої злості, від того, що нам, вибачте, нема яким хреном зайняться в смілі, як піти поламати дерева. Я звертаюся до всіх людей, хто, можливо, був свідком цієї події, звертайтеся або до поліції, або напишіть у нас на офіційних сторінках, неофіційних, можете звернутися в диспетчерську службу. Хто бачив, хто це зробив, я прошу це відео поширити по всім групам соцмереж. Можливо, хтось відреагує, можливо, хтось бачив. Я думаю, що потрібно знайти цих покидьків і, відповідно, покарати відповідно до чинного законодавства і, можливо, недочинного законодавства, які осквернили пам'ять наших героїв, учасників антитерористичної операції.